Sinou moy, sinu pre mileni, na staros, chytim na staros Wam vám dochovám, kým vše neožení, a jak se ožení, a jak se ožení, ožení, tak vše vám premení. A kez vám polivki, domiský na červen. A kez vám polivki, domiský na červen. Moja mladá žena, moja mladá žena, u mnie ne Marí krajem a ke z vám od krajem do chleba povím moja žena povím moja žena keď že ti onie treba Mičko, tak se me odbili. tak se me mamitko, tak se me odbili, jak by seme boli, jak by seme boli, nam jej prepili. Na karto prehrali, ani prepili, Na karto prehrali. Tak se me mamičko, tak se me mamičko. Tak se me oddali, Tak se me mamičko, tak se me mamičko zeme oddali.